Ви самі і починаєте оцінювати. Ви оцінили шию. Киянин Олег про курси тактичної медицини дізнався з оголошення. Я... Зацікавився цим, коли проходив, побачив об'явлення, тому вирішив прийти. Вивчив, як зупиняти кровотечу, як виявити якісь поранення у під час бойових дій, або може якогось ДТП і якогось там пожежі, як допомогти людині. Хлопець каже: до медицини відношення немає, навчається за іншою спеціальністю. Я ніколи цього не, не знав і навіть уяви не мав, як це робити. Раніше я навчався в коледжі в Києві, в Киму. я повчався на архітекторах». У цивільному житті він фельдшер на відкладної терапії говорить військовослужбовець Олександр, мобілізований другий. Змінюються препарати, препарати кровоспинні змінюються вже більш заграничні препарати дуже цікаві, що я сьогодні для себе приживнув. В принципі, процедура надання медичної допомоги, вона не змінюється, змінюється підхід, швидкість Что-то спрощается. Все зависит от ситуации. Нынешняя ситуация нам диктует, что вот у нас арт-обстрел. Військові, які виявили бажання пройти курс тактичної медицини, потім ці знання передають особовому складу, розповідає Олександр. Це є хлопці, які не в штаті, в мене, санітари не в штаті, не штаті, але хлопці, які з'явили бажання навчатися, які хочуть це розуміти. І, от, бачите, вони з огромним ентузіазмом це роблять. Беріть якісь манікени, бо це не можна робити на живо людині, бо будуть травми, будуть переломи РБ, на все, що хочуть, будуть тяжкі наслідки. На курси тактичної медицини приходять різні люди, каже координаторка Центру волонтерського об'єднання «Захист» Юлія. Тактична медицина – понеділок, середа і п'ятниця. Група від 50 чоловік до 20. Цікавляться люди. Так. Вони постійно, от, наприклад, сьогодні до нас прийшло наприклад, дуже багато людей просто з вулиці, які взагалі не записувалися, і просто вони йшли і прочитали нашу об'яву, і отак от от до нас просто прийшли. Сьогодні прийшли військові. Нинішній курс про вогнепальні поранення, розповідає ведуча курсів з тактичної медицини Ольга Трохимчук. Взагалі от прийшли, хочуть знати, і ми проводимо оці перші базові такі навики в критичних станах, як виживати. Сьогодні просто так склалося заняття, що ще прийшли хлопці-військовослужбовці, які теж хочуть поновити свої заняття, якось освіжити. І тому ми, ми приймаємо всіх. Для немедиків то це такий скорочений, спрощений курс. Ми його розбиваємо на дві годинки. За дві годинки ми даємо базові заняття. Для серцево-легеневої реанімації використовують манекен каже Ольга Трохимчук. Саме ми підчеркуємо зупинку кровотечі, дії в екстрених ситуаціях, як перев'язати рани. Також ми можемо розповідати, які потрібно, як знеболити, які можна ліки приймати, як правильно себе повести, як надати правильне положення і серцево-легінову реанімацію. За словами Ольги Трохимчук, планують розповідати відвідувачам курсів, як правильно збирати домашню аптечку. Михайло Жила, Віктор Кравий, новини на Суспільному, Хмельницький.